Hei! Tervetuloa Papin hetkeen. Minä olen pastori vesajulin ja tänään me mennään tuohon saarnanteon ihmeellisen maailmaan. Joissain meidän kotimaihissa perinteissähän saarnaa ei isommin valmistella, vaan se syntyy siinä hetkessä, kun aletaan puhumaan. Silloin ajatuksena on, että henki antaa sanottavan siinä hetkessä, kun saarnaaja aukaisee suunsa. No, olen jo näitä saarnaja jonkun verran kuullut ja enimmäkseen keskittyvät kai puuhun ja heinään. Tai sitten ja palaa aina mieliaiheeseensa ja alkaa toistamaan itseään. Saarna ylipäätään on meidän messun toinen näistä kahdesta keskuksesta. Eli meidän messun keskuksia ovat ehtoollinen ja saarna. Siten saarnaan, samoin kuin ehtoollisen, niin tulee suhtautua sillä vakavuudella, minkä ne ansaitsevat. Tämä koskee aivan erityisesti saarnaa, mutta myös seurakuntalaista. Ja tarkoitan tässä seurakuntalaisella sen laajassa merkityksessä Kristuksen kirkkoon kuuluvaa henkilöä. Ja pelkästään siihen, että on mahdollisuus käydä kuulemassa sanan opetusta, niin siihen tulee suhtautua hyvin hyvin vakavasti. Ilman asiantuntevaa opastusta, Elämän karikoilla voi joutua harhaan ja päätyä lopulta sinne minne ei aikonut mennä. Ennen saarantekoa täytyy kuitenkin valmistella itse saarnaa. Ja se, siihen liittyy tämmöinen henkilökuntaisen hartauselämän raamatun lukemisen lisäksi myös itse saarajien kuuntelu ja niistä ehkä oppiminen. Minä olen kuunnellut satoja, jos en jopa tuhat saarnaa kaseteilta, c-kaseteilta, cd-livyltä ja nykyään sitten internetissä. Siitä muodostuu semmoinen henkilöinen pääoma ja ehkä muuten kokemuksista ja myös virheistä oppimista. Sitten yksittäisen saarnan teko. Jotkut aloittavat sen kuukautta ennen. Itse olen havannut hyväksi tavaksi pyöstää saarnaa pari viikon ajan. Ensin tutustumalla annettu sunnantai tekstiin kirkkokalenterissa. Sitten lukemalla Joo. kyseisiä tekstejä Raamatusta vähän ennen ja jälkeen tuon katkelman. Monesti nuo katkelmat ovat tuolla kirkokäsikirjassa hieman hassusti saksittuja ja siksi joudun saarnassa käyttämään hieman enemmän aineistoa kuin mitä kirkkokäsikirjassa on. Seuraavaksi alkaa aineiston kerääminen. Se on ylivoimaisesti suurin työosuus tässä. Saarannan teossa siinä kuuluu paljon aikaa ja myös kahvia. Tässä vaiheessa kerään kotiini ja työpaikan kirjastoista eksegeettisiä kirjoja, jotka käsittelevät tätä raamaton kohtaa. Käytössäni on myös tietokoneohjelma, josta on helppoa tarkistella sanojen alkukielen merkityksiä. Olen muutaman kerran tosin hypännyt tämän vaiheen yli kokonaan ja kirjoittanut saarnan suoraan niin sanotusti hatusta. Tässä vaiheessa tuo saarna teema ja ronko alkavat myös hahmottua ja on aika siirtyä kirjoittamiseen. Itse kirjoittamiseen menee aikaa tyypillisesti 6-8 tuntia. Tässä vaiheessa huomioidaan myös tekniset yksityiskohdat. Hyvässä saarnassa pitäisi olla alussa joku koukku, joka tempaa kuulijan mukaansa. Pitkin saarnaa on hyvä olla herättäleviä nousuja. Itse kliimaksi on mielellään siellä saaran loppupuolella. Saarna on myös syytä käyttää retorisia tehogeeneja, jotta kuulia laskemaan kirkon valaisimia kesken saar. Itse käytän aika usein toistoja. Nyt tällä kertaa työn alla oleva kohta tarjoaa yhden tehokejan ikään kuin kultalautasen. Tuossa tekstissä sanotaan, että Jeesus itki. Jeesus viitki. Tulen käyttämään tuota ehkä saaran viimeisellä kolmanneksella. Saaran kirjoittamisen pitäisi valmistua mielellään viikkoa ennen ajankohtaa. kohtaa. Näin siksi, että ihminen sukeutuu omalle tekstilleen. Se täytyy saada joksikin päiväksi pois silmistä ja mielestä ikään kuin kypsymään. Uudelleen asiaan palataan viimeistään perjantaina, jos. Ajankohta saaralle on sunnuntaiksi. Tässä kohtaa myös valmistuu sitten saaran nuotitus. Äänenpainot, tauot ja muut merkitään paperiin kynällä ja samalla tehdään pieniä korjauksia. Puhetapa on oikeastaan yhtä tärkeää kuin itse teksti. Puhe myös rytmitetään pidetään kirkkoon sopivaksi ja samalla siirtymäkohtia jätetään aikaa ihmisten ajatuksille siirtyä ja olla mukana. Yleensä pörin järjestämme myös aikaa saaran harjoitteluun. Mielellään parin kertaan. Samalla tarkistaan kellosta saaran kestoa. Saaran tulee päättyä viimeistään silloin kun asia loppuu. Sopiva kesto on alle 15 minuuttia. Joskus saarna hieman pitelee, mutta 20 minuutin kohdalla on viimeisten syytä lopettaa. Hyvin valmisteltu saarna tuo iloa paitsi seurakantalaiselle, myös saarajalle itselleen. On mukava lähteä sunnuntaiamana teihin hyvällä omalla tunnolla, kun tietää tehneensä parhaansa.